again Just die, to... die, ولكنك تتحول الى ان تتحول الى ان تتحول الى فيها الشر الى جيران وساكن الى ان الحاج قال اش غندير الى ايه تليها من كوزينا باتي ما تتين عمقلات هديه ديزة زلال فراجة ايه تجيلة كاربي من وقالت لها انها تتحرك بانها مش بانها تتحرك جو تتحرك بانها ماتت او تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك ويلي هذا غالعيب يا كون جابنا دوكا تفديعتو ولا كنقول ماتت، ويلي ما غادي يا فيا والله وراه اللي كان مزيان كي يكون قريب للجامع راه الدار حدا الجامع قطعوا البيت الله وراه كاين اللي غادي بالسعر للمساكين وغرام ديال الاجر ما عندوش غرام تاع الاجر والله ما عندو قولي علاش غادي ويهضر غير بوحده غادي به الله وسمعت كيقول آش تي كاش ماله ما قال لك ولا حباب الفاتن وين يلمن اللي عنده واش ياكل معاهم التاجر البلاد ، الله ياكل معاهم التاجر ديال البلاد ، يجي جي والا <تصفيق> <timestlardan الحالة بمتعرفة> <تصفيق> يلا <طرق> هي قال اللي حتى كانت له الحلطه مشاريش و اللي كيفرش الجنا ما تعرفو كاع كيفرش الجنا ما تعرفو كيصلي مع الناس ويعبر الجنا يمشي بهذا الخطوه راه خرج اسمو فرش و ماشي تعطي قايمه جمالي هاكول عاد <تصفى> لله هذا صدا يجي منه ديما ما تصدق صدق حاجه جديده راه داكشي اللي عبد راه قالو غير هو يجيب لك شنغه دا خاصك ديم راه هي هدي, هدي لا صدق حاجه بالحام من قلبك في شيء جديده راه حاجه جديده واحد دلم جديده بسم الله سير الله يرضى عليك و راجل راجل شير اسويه بثلاثين ب 30 ريال وياكل فيها وخاسره خاسره وكيسب مول البحيره داك اللي باهني فينا البلديه <سكت> يا ريال ما فيهاش بالنا ديال هو هذا الراجل قاعد حداه شاد حنقول لك أربعين 40 مليون فيه لي <تصفيق> من مليون المعلم الدات ليا ولا سير تحرب والبيرو كاع تراكور تكولها <تصفيق> بحال داك اللي عنده ان... بحال اللي عنده خدام تاع الارض ودير فيه بلاك من نوع الصعيب <تصفيق> واش الحجل كاع ضرب والله يجي عندك وخلي <تصفيق> الغابه ديال الشاويه تلقيه بن سبت تجي عندنا 40 كروم يتعرض ويجي عندك عندك الشكومه وحارت غا الجموع إذا غا التمر الجمل القزيمة بداخلها آخر، وطلب طلب الله يا سيدي داك واش غا القرى شتاء الماء في وسط، وقت أمر لي الله يكره لي، يعني الجفاف قتلنا، من قالك لك الجفاف بخير؟ ما كيدير الله غير بخير، من قالك لك الجفاف حيد به الله شي ميكروب من الأرض، من قال لك الجفاف كل من دار الله صالح <ترجمة> <ترجمة> شوه انني من إن من الغروب ملي كتقصوا للقاع في هذه ماقدر نقول ما عندوش ما العقل شكون <تصحيح> <صحيح تصفيق> اللي قال عنده العقل قلت له انا قولي لي كادير سبحان ربي العظيم كي خير القلب الزرع من القاع وحده كتلقي الاخرى صريفه تيمارجيين الزرع ديك الزرع الغار بداو ياكلو فيه ياكلو منو غاد واحد يوم كتطيح تاني كتلقى النمل خرج النخاله اش كيقولوا لي ما وقت كمل والله ما كمل ونحلف ليك والله يغفر ليا عرفتي النخاله من اه 11 شهر بلقاهم جاء اريح بيه, بيه. كل من باقي عنده جرح وكل ما خلق الله تا عقله على عقلي ها انا اقل شديدا وعلمو لي الله حنا على حسب فكرتنا الله ولا, هلم ولا هلم. لا اقل وربا من الله علم في الحرك حرك يدك اللي ما قال عليه قلبك حتى هو [SpeakerC] <تصفيق> ما الفلان ها وانا ها ما ها فكر ربي اش قال ها ها ها ها بلا ها ها الاخر ها ها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 هذا غير انا نشري خضره انا كنسمعها وانا ضد هاد الكلام انا قاري وانا انا سميتي تركتو شي واحد واش هاد راه نشري خضره لا ماشي انا عارف انا هذا ما نشري و بدا منين الاول كان كاع النفخ او هذا سيجي كنقري منا دري ثلاثه انا وسكن من الهدرة ومفرش من الهدرة هيك مصوبة بل الهدرة عايشين بها الناس كتير خليقى احنا وشرير الكاميون انت بخمسين مليون شكون اللي كيخدمو كورتي ما عندوش بنو، باش بلهذا، ويجي لعندك دار سي، خمسين ألف ريال قلت البراش ما ديال فكي بن صالح، على هنا، مراكش كله كله كله كله كله كله يمشي كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله ما كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله جيتي كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله تاع كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله تمشي عندو ويكبتك عندك الزهاق تمنيه رجل والمودو على حسابك وما كانا وحدا ويا راه بس بغير الله منها راه تجيب لها ولاد وقلت ما فوق منك الفوق حتى ترن عليك الوالدين الله كي من هاد الحيط، شاع منك خمسين ألف فرق، <تصفيق> ما عجبتنيش، <تصفيق> شو شو شو شو شو شو شو، هاك الهضرة ما تشري <تصفيق> خضرة، وما نمشوش بعاد، المحامي الله الأستاذ، محامي، ما نديرو من اليوم، حيد دابا دوي. ما هو كون عامين هذوك كي <تصفيق> تاع كلشي سيد الرئيس محترتكم مقارنه الدور بالعربي جوج تاع الليل وكاع حسن بن سعيد فوق المخفيه وبينه النزا ولكن مسعود بن المهدي الرئيس هو قاعد وراه كاينه والله لا كاينه كان هناك طبعا هاد الكامل يقول هاد الكامل هاكا يا عشي دي الهدراك يوالو واحد الراجل بارك في الموقف هو يجي عنده واحد صادق دياله واحد المسلم هنا اش كده ينسي كده يترزق الله كده يترزق الله مش حلقه لايد كبيره كامل قال لي بقا غدا غير كذي دير جناوه وطيح مال الدرب كلها قزار وين ما كان نروح نذبحوك ياك؟ وسير قال لك انت مالك ما غادي تذبحوني؟ واقع انا عمري ما سبحت ولا جناوه قزار رقبت واحد المراه واحد الباطي ومرت واحد تاجر واحد الباكو اسمع اللي الباغو الزرق نمره 32 طلع ####طلع مشاكو شول كاع الحلوى وتاي سيدي مرحبا بيك راه كاليا الراجل إلا وصلت الساعة الفلانية يوم ليك شي كزار كولي دبحت انا ولاد الحاولي واحد الحاولي مدبل معاه كيجاو غابن شيشاوى كيني بيك... غربا شي نازلين هو يا